Tervetuloa meille Vanävelen opistoon. Meillä löytyy tekemistä kaiken ikäisille pauvasta vaareihin. Varttuneemman vähän suosikkeja ovat tietotekniikkakurssit. Niin Tämä on se paikka, meillä kursori vilkuttaa tuossa kohdassa. Tähän meidän pitäisi saada se meidän artikkelin linkki liitettyä. Täällä kurssilla saa hyvin pitreyttä lisättyä. Ihanasti Sen Sensei, konnichiwa. Konnichiwa. Nihongo krasse, yoko se. voi opiskella muun muassa Japania. Yksin pimeissä illoissa on kivat hakea piristystä täältä taiteen parista.